سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب؟ مشتركين على حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير بصحة والسلامة قبل ما بنبدأ الفيديو صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اشكر الله لا إله إلا الله، طبعاً النهاردة معنا فيديو لعبة كينج ستار فيغاس اللي ما يعرفش كينج ستار فيغاس أنا منزل كذا فيديو عليها وهتلاقي في الوصف دوت اللعبة من تحت، طبعاً اللعبة شبه جي تي 5 او جاتا 5 جميله جدا للموبايل، انا يا شباب كل لعبي ومحدود لعبي كله على الموبايل، لعبه ايه اللي هيحصل فيها؟ وخلينا نبدا مهمات طبعا نبتدي مهمات جديده ويلا بينا نروحوا فين؟ نروحوا لليد ديت نشوفوا ايه المهمات اللي علينا هناك مش عارف هذا إيه ده اساسا انا بس على فكره اللعبه لما بتتصل بالنت غير لما ما انني على الله اعرف انني اعرف تعالى تعالى تعالى اعرف انني بسرعه تعالى تعالى بص اعرف تنفار كده على السريع كده كل كل على طول ايه ده نط عليا يا ابن اللي. الفكرة دي ما ما خطرتش على بالي ابدا والله. <تصفيق> نط عليا من فوق. يلا في حد تاني جاي ولا ايه؟ تعالى. زي اصحابك هم كلهم لابسين يوني فورم واحد ولا ايه؟ مش فاهم انا، مش فاهم انا ايه المتعة في كده. بس لعبة جميلة الصراحة. اوه فزت بمهمة بص، أنا بقيت محترف. أنا بقيت محترف يا شباب خلاص. خلينا نشوفوا أي مهمة تاني بقى غيرها. اغنية برضه روعة لا خلينا نشوف مهمة ثاني غيرها خلينا نروح لحرف ال كي دوت اسمها كارلين ولا مش عارف اسمها ايه اللزينة ديت نروح على فين حرف اهو اهو اهو اهو وصلنا, وصلنا وصلنا وصلنا كارلين اسلحة فيها اسلحة ثاني برضه احنا لعبنا مهمة قبل كده برضه اسلحة في الفيديو الاولاني هنشوف على طول حلو المشروع ده يلا وصلنا تعال نشوف ايه اللي هيحصل بقى هنا جبتولي إيه؟, ايه؟ والله الاكشن مات يا عيني الله يرحمه الله يرحمه يلا يا يرحم. يرحم. اه انت بتخشي معايا يعني؟ أنت انا انت ما معيش سلاح انا لا ما انا كده هموت كده انا عايز سلاح كده طيبين نغطي هنا وانا ما بعيش سلاح يعني <تصفيق> عم بروح اموت يا عم الحاج انا موت كده خلاص انا عارف انا في نفسي ايوه بكسات ناش يا عم بلاش سلاح بلاش مسدسات ايوه خليك بال بل بالفيت بول دوت اللي بيزغل ولا مش عارف اسمها ايه العصايه دي انت يا كارلين انت انت انت وش المصايب كلها انت شوف انت ديت وش المصايب كلها دي تعالي يا عمي تعالي ده اجري ورايا وخلاص انت كمان انا اللي بتضرب في الاخر. لا لا نص أنا مت في الدم يلا أيوة كفو كفو عليك يا كارلي أول مرة بتعملي حاجة عايزها ضربي بقى انت بقى شوية بقى أيوة فرماتيني أيوة ربنا مش عايز أضرب عليها ليه؟ ولا أنا بس اللي يتضرب عليا ولا إيه؟ هو أنا الوحيد اللي يتضرب عليا؟ خلاص بقى أنتي ولا؟ انت ولا إيه؟ لأن عبيت المكان إيه إيه انت كمان أرفعها مني ولا أرفعها مني ولا ها؟ امم راسك هاي ايه ايوه انا اتفرج عليك وانت تقتل ايوه ايوه ايوه فرد أيوة في فرد في الخزنه انا اتفرج عليك بس انت اقتل براحتك وانا اتفرج عليك مفيش ما حاجه مفيش ما ماشي تعالى لي مخصوص يعني على على كل ده يا كارل انت كمان والله كارلين انت انت مصيبه يا كارلين، والله انك مصيبه. <تصفيق�> <اسد> over there اجري انتي عليهم <تصفيق> يا عم اعملي اي حاجه في دماغي كبيرة يا عم اضربي اضربي بالمسدس حرام عليكي ما معيش مسدس حتى الناس اللي بموتهم دول المفروض يطلع منهم سلاح اي حاجه كده لله ما فيش حاجه خالص الله خلصت اخيرا رب ما في حد ثاني بقى كده وخلصت will each take one ايه ودينا فين الله اللعبه دي عجباني شباب فعلا عجباني فعلا ايه انت كنت محترم وكنت كنت دي غيرت حالك ما تجري وراها او ده انا ده what are you doing saturday yeah صرفت دم لما قلت بس ما سلاح ايوه كده ايوه كده خلي معانا سلاح كده عربيتي اوعى تعبطيني اهو <تصفيق> انا عرفت انا مش عارف ناس ما بتعرفش تصو ولا ايه يا جدعان انا عرفت من الناس دي الصراحه عربيتي عربيتي الله بس احلى حاجه لما تخش لعبه كده هو اهم حاجه على الموبايل دي دي اللي بتحبني اهم حاجه دي على الموبايل اللي هي شبه الجاتا 5. او اسمها اصلا جينج ستار في يا هي جميله جدا صراحة بص عربيه بتاعتك وبتاع ويضربوا حاجات بيظبطوك الناس بلاش اغاني يا شباب عشان ما نبلعوش كوبي رايت الله شوف السواقة اه صرخي صرخي روحوا فين؟ خلص انا شوية ايه ياس يس يس يس العربيه تبقى وانا حر فيها ينبط انا شويه اصل العجل نشوف العجل نشوف العجل <تصفيق> كان معاكم احمد طلعت من قناه المبتدئ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لايك للفيديو وتعليق اي تعليق تكتب السيتام تكتب اي حاجه لو شايف ميزة في اللعبه حاجه انا مش عارفها ممكن تكتبها لي في تعليق اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته